احلفي بالله العظيم ان هدفك من هالمكياج ما هو بغراء الشباب والله وتقسمين بالله ان هدفك ما هو بقهر البنات والله وبذمتك هاد اصدقيني القول ما سويتي عمليه تجميل والله طيب يا حلوه اقدر اعرف سر الجمال الطبيعي هذا جا من وين <تصفيق>